باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج میری اس نظم کا عنوان ہے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید علیہ الرحمہ آج شہید بھٹو کی چوالیسویں برسی ہے یوم شہادت ہے ان کا 44th فورتھ ڈے آف مورٹریڈم تو یہ ایک قیوم نظامی صاحب کبھی سیکٹری جنرل ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے تو ان کا نوائے وقت میں میں نے پڑھا تھا کبھی تو سوچنا تم نے یہ کیا کیا لوگوں وہ کون تھا جسے سولی چڑھا دیا لوگوں یہ جو میری نظم ہے یہ بیق وقت ایک قصیدہ بھی ہے ایک قصیدہ ہے ایک مرثیہ بھی ہے اور جو فستائی عامریت تھی ضیاع کی اس پہ ایک تبرہ بھی ہے یہ ہے تو اس نظم کا چہرہ چہرے کے جو اشعار ہیں وہ ایسے ہیں یہ دیکھنا تو صحیح کون مر گیا لوگو یہ دیکھنا تو صحیح کون مر گیا لوگو ہے کون مر کے امر خود کو کر گیا لوگو ہے کون مر کے امر خود کو کر گیا لوگو ہے کون دامنے امید بھر گیا لوگو تھخار سارے وہ راہ ہو کے چن گیا لوگوں تو اسی تسلسل میں اسی زمین میں یہ نظم کہی گئی ہے ہے کون کر گیا جو نام جاب داں لوگوں ہیں چھوڑے ریگے زمانہ پہ وہ نشان لوگو ہیں چھوڑے رہ گے زمانہ پہ وہ نشان لوگو لیا تھا وقت کے عامر نے امتحان لوگو لیا تھا وقت کے عامر نے امتحان لوگو جھکا سکا نہ اسے ظلم کا نشان لوگو اور خوشی سے جھول کے دی جس نے اپنی جان لوگو ہے اس کا موترف باعث اسی جہاں لوگو کیا نہ ایسا کبھی تھا جو نہ شاہ لوگو کیا نہ ایسا کبھی تھا جو نہ شاہ لوگو اسی لیے تو وہ ہے زیب داستان لوگوں اسی لیے تو وہ ہے زیب داستان لوگو ہوئی تھی تیخ کبھی اس کی کامران لوگو ہاں یہ ان کا کبھی انتخابی نشان ہوا کرتا تھا تلوار تو اس کا ہے تذکرہ ہوئی تھی تیخ کبھی اس کی کامران لوگو نشان پہ خوب لگا تیرے بے کماں لوگو نشان پہ خوب لگا تیرے بے کماں لوگو تھکام یاب دیا جس نے امتحان لوگو تھکام یاب دیا جس نے امتحان لوگوں رہے وفا میں لٹائی تھی جس نے جان لوگو نہ قاتلوں کو کبھی اس کے تھا گما لوگو بنے گا ایک دن یہ خلق کی زبان لوگو نہ قاتلوں کو کبھی اس کے تھا گما لوگوں بنے گا ایک دن یہ خلق کی زبان لوگو تھا الفقار علی تھز علی جس کا ایک نشان لوگو شہید بھٹو تھا وہ میرے کارما لوگو شہید بھٹو تھا وہ میرے کارما لوگو وہ تپتی دھوپ میں تھا جیسے صائباں لوگو وہ تپتی دھوپ میں تھا جیسے سائے باں لوگو میں جس نے کھلایا تھا گل لوگوں۔ لوگو میں جس نے کھلایا تھا گل ستان لوگو اور دیار دل تھا یوں اس کا ایک مکان لوگو ہاں دیار دل تھا یوں اس کا کوئی مکان لوگو مقام حسن ہے وں کلب آشقاں لوگو دیا دل تھا یوں اس کا کوئی مکان لوگو مقام حسن ہے جوں کلب آشکان لوگو وہ شخص کل تھا جو اک مر جائے خلائق بھی وہ شخص کل تھا جو اک مر جائے خلائق بھی ہے کھینچے آج بھی خلقت کو آستان لوگو ہے کھینچے آج بھی خلقت کو آست لوگو اور وہ اپنی ذات میں خود بھی تھا ایک جہاں لوگو وہ اپنی ذات میں خود بھی تھا ایک جہاں لوگو اسی کا قلب تھا ملت کا جسم و جاں لوگو وہ اپنی ذات میں خود بھی تھا ایک جہاں لوگو اسی کا قلب تھا ملت کا جسم و لوگو اور تقریر تھی دل کی تقریر تھی دل بر کی اک زور بیان لوگو تقریر تھی دل بھر کی اک زور بیان لوگو تحریر بھی تھی اس کی اک سیل رواں لوگو تحریر بھی تھی اس کی اک سیل رواں لوگو نہ دیکھا ہم نے کوئی ایسا راز داں لوگو نہ دیکھا ہم نے کوئی ایسا راز لوگو ایاں کرتا تھا وہ دل میں جو ہے رازے نہا لوگو ایاں کرتا تھا وہ دل میں جو ہے رازے نہا لوگو تھا ارتعاش دلوں کا یا تھا زباں دل کی تھا تاش دلوں کا یتھا زما دل کی عوام کا تھا وہ قائد وہ جانے جان لوگو عوام کا تھا وہ قائد وہ جانے جان لوگو ڈرے وہ کیوں ہو اگر ساتھ پاس باں لوگو اللہ تعالیٰ کے ڈرے وہ کیوں ہو اگر ساتھ پاس باں لوگو خدائے پاک تھا خود اس کا نگہ باں لوگوں۔ اور تھے لوگ ساتھ گیا وہ جہاں جہاں لوگو تھے لوگ ساتھ گیا وہ جہاں جہاں لوگو ملی تھی اس کو ستائش وہاں وہاں لوگو ملی تھی اس کو ستائش وہاں وہاں لوگو اب کچھ عامر کی مذمت میں کہے گئے چند اشار لکھی تھی خون شہادت سے داستان اس نے لکھی تھی خون شہادت سے داستان اس نے بنایا ظلم کو دشناں کل جہاں لوگوں بنایا ظلم کو دشنہ میں کل جہاں لوگو تھنام اس کا ہوا ایسے ذو فشاں لوگو تھنام اس کا ہوا ایسے ذوفشاں لوگو دکھایا جس نے ضیا کو تھا اک زیاں لوگو دکھایا جس نے ضیا کو تھا ایک ضیاء لوگو, لوگو اور یزید وقت تھا ظالم ضیا اندھیرا تھا یزید وقت تھا ظالم ضیا اندھیرا تھا اجالا سبد اجالا سبد تو ظلمت ہے بے نشان لوگو اجالا سبد تو ظلمت ہے بے نشان لوگوں۔ یزید وقت تھا ظالم ضیا اندھیرا تھا اجالا سبد تو ظلمت ہے بے نشان لوگو ایسے جی روشنی کا ایک مثبت وجود ہوتا ہے اور اگر روشنی نہ ہو اسے اندھیرا کہتے ہیں تو ظلمت جو ہے وہ ہمیشہ بے نشان ہوتی ہے اجالے کا وجود ہوتا ہے اور ہاں جی جدا کیا تھا ستم نے آج جو ہم سے جدا کیا تھا ستم نے آج جو ہم سے دیارے دل کا وہی تھا جو میہ ماں لوگوں جدا کیا تھا ستم گر آج جو ہم سے دیا دل کا وہی تھا جو مہمانو گو مراتھا جل کے جو اٹھے بھی نعرے محشر میں مراتھا جل کے جو اٹھے بھی نعرے محشر میں نہ پائے وہ بھی کہیں جان کیا مان لوگو مراتھا جل کے جو اٹھے بھی نعرے محشر میں نہ پائے وہ بھی کہیں جان کی اما لوگو آمین سم آمین اور بہار بھٹو تھا ظالم ضیا خزاں ٹھہرا بہار بھٹو تھا ظالم ضیا خزاں ٹھہرا بہار ہوتی نہیں کوئی بے خزاں لوگو بہار ہوتی نہیں کوئی بے خزاں لوگو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 قوم اس کا یہ احسا لوگو نہ شاید آئے کوئی ایسا حکمراں لوگو نہ شاید آئے کوئی ایسا حکمراں لوگو دلوں پہ راج کرے ہو کے جو پنہاں لوگو دلوں پہ راج کرے ہو کے جو پنہاں لوگو اور چکا نہ پائے گی قوم اس کا یہ احسان لوگو چکا نہ پائے گی قوم اس کا یہ احسان لوگو جو بے زبانوں کو دے کر گیا زباں لوگو چکا نہ پائے گی قوم اس کا یہ احسان لوگو جو بے زبانوں کو دے کر گیا زباں لوگو اور حیرض پاک کی وحدت کا اک نشاں لوگو ہے عرض پاک کی وحدت کا ایک نشان لوگو اور جماعت اس کی زمین پر ہے کہکشاں لوگو شاید آج یہ حقیقت اس طرح سے نہیں ہے کبھی تھی ہے عرض پاک کی وحدت کا ایک نشان لوگو اور جماعت اس کی زمین پر ہے کہکشاں لوگو اور ایک ایسا مقرر تھا وہ شعلہ بیان لوگو ایک ایسا مقرر تھا وہ شعلہ بیان لوگو تقریر پہ ہوتا تھا آتش کا گماں لوگو تقریر پہ ہوتا تھا آتش کا گماں لوگو اک ایسا الاؤ تھا بے نام و نشاں لوگو ایک ایسا الاؤ تھا بے نام و نشان لوگوں جل جائے بگر سب کچھ ہو بھی نہ ایاں لوگوں جل جائے بغر سب کچھ ہو ہوبینا ایاں لوگوں جذبات کا بھی تھا وہ ایک سیل رواں لوگو ہاں جذبات کا بھی تھا وہ ایک سیل رواں لوگوں بہتا ہے جو اس رو میں ٹھہرے وہ کہاں لوگوں۔ بہتا ہے جو اس رو میں وہ کہاں لوگو باتوں سے وہ باندھے تھا ایک ایسا سماں لوگو باتوں سے وہ باندھے تھا ایک ایسا سماں لوگو تھے لوگ کھچے آتے ہوتا تھا جہاں لوگو تھے لوگ کھنچے آتے ہوتا تھا جہاں لوگو اور پروان ہی جلتے ہیں ہو شمع جہاں روشن پروانے ہی جلتے ہیں ہو شمع جہاں روشن نباز تھا لوگوں کا اور روح روان لوگو نباز تھا لوگوں کا اور روح روان لوگو اور اس نظم کا آخری شعر مکتا عوام تھے جاؤں اس کی وہ ان کی تھا جاں آخر عوام تھے جہاں اس کی وہ ان کی تھا جاں آہ کر تھا ان کا دہن اپنا پر وہ تھا زباں لوگو عوام تھے جہاں اس کی وہ ان کی تھا لوگوں لوگو عوام تھے جہاں اس کی وہ ان کی تھا جاں آہ کر تھا ان کا دہن اپنا پر وہ تھا زباں لوگو اور چکا نہ پائے گی قوم اس کا یہ احسان لوگو جو بے زبانوں کو دے کر گیا زبان لوگو ہے عرض پاک کی وحدت کا اک لوگو جماعت اس کی زمین پر ہے کہکشاں جماعت اس کی زمین پر ہے کہکشاں لوگو اوکے تمام شد برائے مہربانی میرا یوٹیوب چینل نیمڈ فکر فقیر Please subscribe to my youtube channel named as wikry fakir by hitting the bell icon so that any latest video you will get at the earliest the moment it is recorded it is on the system you will get it thanks a lot thanks a lot for watching okay goodbye